Από τα πιο μικρά και απομονωμένα αξιοκλήσια μέχρι τα μεγάλα προσκυνήματα της Εκκλησίας μας, η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, γιορτάζουμε σήμερα την κοίμηση της Θεοτόκου. Αντλούμε δύναμη και πίστη για να μπορέσουμε ατομικά αλλά και συλλογικά να ξεπεράσουμε τις μεγάλες δυσκολίες και να βαδίσουμε στο δρόμο της προόδου, στο δρόμο της αυτοπεποίθησης, στο δρόμο της κοινωνικής συνοχής. Αυτήν την σπουδαία μέρα για την Ορθοδοξία. Το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα μας παραμένει η ενότητα και η προσήλωση στους στόχους του μέλλοντος. Σταθούμε δίπλα σε όσες και σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις μεγάλες δυσκολίες και με πίστη θα παραμείνουμε πιστοί στο δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει για μια Ελλάδα της ευμερία, της αυτοπεποίθησης της κοινωνικής συνοχής. Εύχομαι από καρδιά σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα απανταχού της Γης. Χρόνια πολλά!